Že kar nekaj časa se mi miti toliko lužna da sem se končno spravil in jih spekel. Žena jih ima sicer ful rada in ba je, da jih čist premanje spečem. Tako da ona bo še najbolj vesela tega recepta. Mm. Mm. Ne vem za vas, ampak moje najljubše palačinke so definitivno gratinirane. In sicer tele so polne skuto in karameliziranimi hruškami. Naj boš, da gremo kar pripraviti. Moko, sladkor in sol dodamo v skledo in premešamo. Ločeno zmešamo vodo in mleko. Zdaj dodamo pa še 4 jajca in premešamo. Dobro premešamo z medlicom. Nekaj 3-4 mokrih sestavin prilijemo k suhim. To naredimo zato, da se bo lažje masa zmešala, da ne bo res nobenih grudic. Potem na koncu bomo dodali pa še preostanek tega in stopljeno maslo. Maso za palačinke dobro premešamo, tako da bo brez grudic. Na to prilijemo ostanek mokrih sestavin in premešamo. Masno stopimo. In ga prilijemo k masi. Dobro premešamo. Tole je sicer moja najljubša masa za pelečinke, ki jo pripravljam že vrsto let. Plečinke po tem receptu bojo nastale s fino ohrosljavim robom in res bodo tanke, pa zelo aromatične so. Zdaj pa tole pustimo stati nekaj pol na sobni temperaturi, in lahko pa shranimo tudi čez noč v hladilniku. V hladilniku bo počakalo tudi kakšen dan, če želite maso pripraviti vnaprej. Hružke vljubimo in razkoščičimo. Hružke narežemo na drobne kocke, tam na slab centimetr velike kocke ali pa še manjše. Zdaj imamo kruške narezene in pripravimo karamelo. Kadar kuhamo karamelo en kratek na svet, vedno vzamete lonec, ki ima zelo debelo dno. To bo pomagalo k temu, da se bo karamela enakomerno pokaramelizirala. 100 g sladkorja. Sladko, stresemo v posodo in se toliko časa, da karamelizira. Stavimo lonec in dodamo maslo. Na to lonec pristavimo nazaj na ogen in vmešamo maslo in karamelo, tako da se povežete. Dodamo kruške in premešamo. Hruške zdaj kuhamo v karameli približno 10 minut. Na začetku bodo spustile vodo in omaka se bo celoti razrečila. Mi pa hočemo, da se kruške, hruške, rahlo in pa da se karamelna maka nazaj malo zgosti. Še se soli in smo. Hruške sedaj vkladimo. Vmes, ko se naše hruške počasi kuhajo, lahko pa začnemo pripravljati palačinke. Prva stvar pri palačinkah je izbor ponve. Vzamemo prav tako težjo ponev oziroma ponev z debelejšim dnom in pa fino je, da je non-stick oziroma teflonska ponev, ker tako bomo palačinke pripravili na manj maščove. Tale moja, ki ima vzelo rad, ima premera 28 cm. Ponev se grejemo in namastimo. Vanje ulijemo maso za palačinke in jih spečemo. Jaz jih pečem na srednjem ognju kakšni dve minuti na vsaki strani. Torej se morate zdaj kar dobro zadržati, da si ne pojeste kakšne te pračinke. Iz te mase bi jih namreč mogli biti približno 12, odvisno kako veliko ponav imate. In tudi 12 bomo potrebovali, zato da jih bomo nadevali. Zdaj pa pripravimo nadev iz skute, dodali bomo karamelizirane hruške, ki smo jih prej ophladili, malce smetene in to zmešljamo in to bo, bo V skledo dodamo skuto in primešamo kislo smetano in sladkor. Pretlačimo z žlico. Za nadejo uporabimo polnomastno skuto, jaz sem uporabil nepasereno, ker imam raj, če čisto malce teksture notri, lahko pa uporabite tudi pasirano skuto, če vam je tako ljubšem. Jaz se bom takole napol pretlačil. Vmešamo ohlajene karamelizirane hruške, dodamo limonino lupinico in premešamo. Čas je, da napolnimo palačinke. Na vsako dodamo približno tri žlice nadeva. Na to stranske robove zavihamo čez nadev in jo zavijemo, podobno kot borito. Predstavimo jih v namaščen pekač dimenzi 20x30 cm. Tole je zdaj 11 palačinka, ko se uprečujem, rekel sem, da je bo 12, eno sod mater na filu. Ena mal bajsika taka bučska. E. Tako da jih bom zdaj dal noter 11 palačink. Upam, da jih vam rata 12. Zdaj pa tole polijemo z legirjem in damo v pečico. Za legir potrebujemo kislo smetano, vanilijo, sladkor in jajci. Vse to dobro premešamo in prelijemo čez palačinke. No, pa smo končno tukaj. Tale jesensko obarvana pojedina gratiniranih palačink, polnirih skutov in karameliziranimi kruškami. Oh, kako se to dobro sliž. Gre zdaj v pečico. Pekli bomo na 180, približno pol urce. Palačinke še ukrasimo z mandli in postrežemo. Dobr tek. Že kar nekaj časa sanjam v palačinkar in to nekaj runi iz mermelado, o ne ne, gratinirane. Hočem.